i que surti ja el sol. ja punça allà d'avui. On creix la teixa del demà? Entre una vida i altra, el dia estès un pont, atapaït d'estrelles blanques. I ara esclata el sol nu que fa un salt de taronja madura. Se'l veuen els meus ulls enlluernats, el cercen, i on és? Ja el a l'ànima i ara m'alço en la llum interna d'Alba.